Liviu Pleoianu, numeroi ceten din Botswana vor să contribuie la satisfacerea dorinelor financiare ale zeniei. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, lansează un atac de o în fere precedent la adresa laurei Codroacovesi, după ce procurorul Falna a câtigat procesul cu jurnali Antena 3. Pleoianu susține ce datoria fa de ar putea fi peletit în celebra moneda Botswanei, pe anun important. Peletesc eu integral suma pe care o vrea distinsa covesii de la jurnal Antena 3. De i mi e greu să me despart de ea. Folosesc această bancnotă aniversar pentru a acoperi întregul prejudiciu de imagine, o bancnotă care ilustrează perfect rezultatele magistrale ale divinei și ale creatorului divinei. De asemenea, am aflat pe surse ce numeroi temi din Botswana vor să contribuie la satisfacerea dorinelor financiare ale ei. În moned proprie, scrie Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.